rahim saya berpendapat program-program begini perlu kita buat eh, untuk kita tahu keadaan sebenar kalau kita tidak masuk ke kawasan luar bandar kawasan kampung macam di sini cerita kita tak tahu keadaan sebenarnya sebab lama ni kita hanya berada di bandar-bandar kita mengadakan majlis korban di bandar-bandar yang mana bagi mereka makan daging ini adalah satu perkara yang biasa tapi di sini makan daging ada satu perkara yang sukar dilakukan saya diberitahu korban tahun lepas setiap orang jemaah hanya dapat 2-3 gram sahaja berbanding dengan tahun ini insyaAllah dengan adanya korban yang lebih banyak sudah tentu jemaah akan dapat manfaat yang lebih untuk dibawa balik kepada anak-anak di rumah.